بالنسبه لتقويم الميت تلقين الميت في القبر روى الامام الطبراني ثبت في معجم الطبراني روايه عن في تلقين الميت في قبره وهي روايه لا تصح لا تثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان يلقن الميت في قبره ان يجلس رجل عند شفير القبر او حفه القبر وان يقول له يا فلان ابن ادم او حواء اعلم بانك مت. وأعلم بأنه سأتيك في هذه الساعة ملكان إنهما منكر ونكير يقول لك الأول ما يقول يقولان لك من ربك من نبيك ما دينك فإن قال لك إلى غير ذلك هذا لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح وكلنا يعلم أنه بأبي وأمي وروحي طالما دفن كثيرا من أصحابه بنفسه بل و من زوجاته بل من بناته رضوان الله عليهن جميعا وعلى أصحاب رسول لا ومع ذلك لم يثبت أبدا في حديث صحيح أنه جلس بأبي وأمي وروح على شفر القبر ثم نادى على الميت ولقنه وإنما ثبت كما في روايه البراء بن عازف في مسند أحمد أنه دفن رجلا من الأنصار وجلس على شفر القبر ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا يا إخواني لمثل هذا فأعدوا ثم ذكر الحديث الطويل إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءت ملائكة بضلول إلى آخر الحديث الطويل ثم قال فيه وإن الكافر إذا كان في اقبال من الاخره وإدبار من الدنيا جاءت ملائكه معهم ليف من الجنه عند الى اخر هذا الحديث حديث البراء بن عازب الطويل واحد الصحيح في مسند الامام احمد وغيرها وغير المسند من مسانيد من دواوين السنه لكن لم يثبت عنه انه لقن الميت في قبره قط وارجو من اخواننا ومن اهلنا في قرانا وفي أن نتبع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم فلو دفنا الميت على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وقفنا عند القبر في صمت وفي سكينة وفي خشوع وظللنا ندعو الله للميت كل مع نفسه كل يدعو لنفسه ويدعو مع نفسه اللهم اغفر له وارحم اللهم ثبته عند السؤال اللهم اغفر له وارحم وثبته عند السؤال إن وقفنا بمقدار ما يذبح الجزور ويوزع لحمه كما في وصية عمرو بن العاص في صحيح مسلم فلا بأس ولا حرج هذا هو المتبع وبعد دفن يعني بين هذه رسول الله الكثير والكثير ومع ذلك ما نقل إلينا ما نراه الآن فأرجو من إخواننا وآبائنا ويعني الأفاضل أن يتبعوا هدى النبي عليه الصلاة والسلام وقد فعلت ذلك في قريتي دموه حين توفي الوالد رحمه الله تعالى وأردت أن أبين للناس الهدية في صورة عملية وكان عندنا بفضل الله من القراء من مشاهير القراء أتوني للعزاء مشاهير القراء ولأريد أن أذكر الأسماء الآن وكذلك كان عندنا من العلماء وكانت الجنازة حافلة اسال الله ان يرحم والدي وجميع موتى المسلمين، ومع ذلك انتظر الناس ان اقيم صوانا كبيرا، لم افعل مع قدرتي باذن الله تبارك تعالى على ان افعل الوالدي اغلى واجمل واكمل شيء، لكن ما ما عملت الصوان والا الناس هتقول لي خلاص ما دي حجه، فانا اريد ان اعلم الناس باتباعي هدي النبي عليه الصلاه والسلام، فانتظر الناس ماذا اصنع على القبر؟ المشايخ موجودون، العلماء موجودون، الشيخ ابو اسحاق الحويني والشيخ محمد يعقوب والشيخ مصطفى العدوي، وكل اخواننا من اهل العلم. موجودون طب هنعمل ايه الشيخ بقى يدعو نؤمن ابدا ذكرتوا اخواني ارجو من اخواننا ان يقفوا عند القبر قليلا وان ينتظروا معنا جزاهم الله خيرا وان يدعو كل واحد لنفسه اللهم اغفر له وارحم اللهم ثبت عند السؤال ودفن الوالد وظللنا وقوفا يعني مقدار ربع ساعه او ثلث ساعه تقريبا ندعو الله عز وجل ثم انصرفنا في هدوء وسكينه وانتهى الموضوع ولا حرج ان يعزيني بعد ذلك اي مسلم يريد ان يعزيني سواء قبل الثلاث ايام او بعد الثلاث ايام لا اعلم دليلا بعد الثلاث ايام يمنع ولا حرج أن يقابلني في المسجد في البيت في الوظيفة في الشغل في أي مكان هذا هو الأمر والأمر بمنتهى اليسر والسلاسة والسهولة وبدون تعقيد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين